بشروني في لندا قمت جرت القصيد والبشاره يوم جاتني مثل وابن المطر ارحبي يا بنت محمد والفرحه ارحبي ثم ارحبي واسكني بيت الفخر ارحبي ثم ارحبي واسكني به الفخار <تصفيق> بشروني في لقدا قم تجرد القصيص والبشاره يوم جاتني مثل وابن المطر يا لندا اهلا هلا يا عسى عمرك مدين انت قرت عيننا يا بعد كل البشر ارحبي يا بنت محمد والفرحه تزيد ارحبي ثم ارحبي واسكت الفخر عقب سنين طويل انتظرناك انت يا كريم، الجدال عندها الام الكل ياضي النظر، والله اني في قدومك تخلي يوم بعيد، عمت الفرحه علينا ولله الشكر، فرحه امك ناديه كل لحظه لك تزيد، يا قمرها اللي ما شافت بنتي له قمر، انت بنت اللي معازتها ما تقصدي تزيد غالية وأمك غالية ولها عندي قدر يا لتشافيك من الزين والحسن الفجير أميرة لقلوبنا وقرة بطول العمر لك عمام من طيبهم ما يوفي هالقصيم خوارك النشا ما بغالي قدر محمد جدتك حبها دايم يزيد في القلوب عندنا قدرها على القدر وجدك رحمة جار رحمة على الناس هذا عنوزي هذا لم جدول عز جليس صدقكم مشهور من ماضي العصر يحفظك ربي ويرزق فالعمر سعيد ودعي المناس.